مسجد کے باہر ایک فقیر بیٹھا مانگ رہا تھا نمازی باہر نکلے اور کچھ نے اسے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر بیٹھ گیا جو بھی شرابی نکلتا اسے کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گناہ گار ہیں شاید تیری دعا سے ہی نجات مل جائے اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے سورائے شمس میں اللہ گیارہ قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے غربت پر کبھی افسردہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گدا ہے اور جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے عالم کے لیے سب سے بڑا ایب یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دلچسپی لے جس سے خدا نے منع کیا ہے اور اس چیز سے بیزاری دکھائے جس کا خدا نے حکم دیا ہے زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہیں جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے